Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman Adji Channel, terima kasih masih menyaksikan Maman Adji Channel. Kali ini admin kembali share ke teman-teman semua untuk update situasi tanaman tomat admin saat ini. Sudah cukup bagus ya teman-teman, perkembangannya sudah naik. bahkan yang ini yang teman-teman saksikan beberapa waktu yang lalu yang sebelumnya berada di bawah terakhir waktu usia 21 hari kemarin yaitu 2 jengkal kita cek ya nah waktu itu berada di sini sekarang sudah bertambah lagi 1 jengkal lebih ya teman-teman alhamdulillah sudah banyak perkembangan bunganya juga sudah bertambah ya kita keliling-keliling dulu ya teman-teman kita lihat-lihat perkembangan -lihat tomatnya untuk saat ini di usia 28 hari ya teman-teman atau 4 minggu. sudah berbunga ya teman-teman selain berbunga juga sudah tinggi ya teman-teman daunnya juga cukup lebar Oya oh teman-teman untuk buahnya juga alhamdulillah ya teman-teman banyak yang selamat sudah ada yang jadi buah untuk yang ini yang beberapa waktu lalu admin share ke teman-teman semua saat berbunga sekarang teman-teman bisa saksikan bunga yang teman-teman saksikan waktu itu sekarang sudah seperti ini Alhamdulillah ya buah pertamanya sepertinya akan selamat untuk pemupukan waktu itu menggunakan Gandasil 1 sendok dan NPK grower ya teman-teman juga SP36 Alhamdulillah buah pertama selamat ya teman-teman Ini di tangka yang pertama 1 2 3 4 dan untuk yang kedua 1 2 3 4 5 6 ya. Tapi yang ini 3 yang sudah besar, 3 yang kecil ya, teman-teman. Oke, kita lihat-lihat lagi di tanaman admin yang lainnya, teman-teman. Ya, ini yang di tengah ya, teman-teman itu yang 2 ini yang di tengah yang ketiga itu keempat dan yang kesana kelima dan keenam kita saksikan yang ketiga ya teman teman oke ya, teman teman admin sudah tambahkan ini tali untuk melindungi tanaman supaya tidak rebah ya teman teman dan juga nanti supaya buah-buahnya ini kuat ya teman teman ya kita cek ke bawah ya teman teman siapa tahu ada buahnya wow ternyata benar ya teman teman sudah ada buah ya teman teman itu buah pertama ini juga ada sudah ada ya teman teman nah di situ juga ada ya teman teman sudah jadi alhamdulillah ya teman teman oke teman-teman kita cek yang di sebelah sana ya. alhamdulillah ya teman-teman bunganya juga sudah banyak semakin bertambah saja teman-teman untuk yang di sebelah sini waktu admin share di Facebook waktu itu waktu penanaman tanaman ini sempat ada yang bilang dari anggota grup kutilang katanya teman-teman alhamdulillah sekarang udah enggak kutilang lagi ya sekarang udah bohai sekarang udah berkembang ya nah ini ini awalnya kecil ya teman-teman tuh perhatikan ya teman-teman ini kecil ya dari bawahnya tapi alhamdulillah sudah menampakkan kebuahannya dia. Yang ini juga sudah bagus ya, teman-teman. Ya, yang ini juga walaupun tertutup pohon kakao di se di sebelahnya. Tapi tetap perkembangannya bagus ya, teman-teman. Tetap buahnya tetap subur. seperti itu ya teman-teman sekarang perkembangan tanaman tomat admin oke teman-teman kali ini kita langsung ke proses pemupukannya ya teman-teman oke okay, teman teman untuk menggenjot bunga dan buah kali ini admin sudah siapkan amunisi untuk usia 28 hari ini untuk NPK 16 admin tidak pakai dulu admin liburkan dulu NPK 16 nya kita fokus ke pembuahan dulu ya teman teman untuk NPK booster masih kita pakai dan ini gandasil sebagai penguat kaliumnya juga dan juga ini KNO 3 putih untuk menggenjot bunga dan buah tentunya teman-teman karena dalam kno putih ini kaliumnya cukup tinggi ya teman-teman kita langsung aplikasinya teman-teman ya untuk ganda sil kita kasih 1 sendok setengah ya teman-teman untuk selanjutnya kita pakai ini NPK booster di mana ini juga ada unsur mikronya yaitu dari TE nya kaliumnya tinggi ya teman-teman 22 cm ada ya, teman-teman, kenapa admin menggunakan gandasil? Karena gandasil itu kan unsur mikronya lengkap ya teman-teman. Ada magnesium dan lain-lain. Karena magnesium sangat penting ya untuk tanaman tomat ya teman-teman. Ya, NPK booster kita pakai satu gelas. Ya, untuk KNO-nya di sini kita ambil tengahnya saja. Yang mana dosisnya itu kan 3 sampai 5. Kita pakai 4 sendok ya, teman-teman. 1 -teman. 2 3 4 oke teman-teman sambil menunggu pupuk larut jangan lupa ya bagi teman-teman yang baru menemukan video ini silahkan teman-teman like silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin dan juga jangan lupa ya untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini dan juga tekan notifikasinya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa melihat perkembangan tomat di usia selanjutnya teman-teman ya, ya sepertinya sudah larut ya kita tinggal kocorkan ya teman-teman seperti biasa kita kocorkan satu gelas per pohon ya teman-teman mantap ya teman-teman pohonnya besar wow sudah ada buahnya teman-teman oke teman teman terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat jangan lupa saksikan terus perkembangan tanaman tomatnya di minggu-minggu berikutnya teman teman oh ya teman teman kenapa admin melakukan pemupukan malam hari seperti teman teman saksikan tanaman di sekleding seperti kurang air ini menandakan kalau sekarang kemarau tapi alhamdulillah ya teman-teman untuk eh, tomat admin perairannya diutamakan ya teman-teman ini disiram dan juga di sini jadi semoga untuk air pada tanaman tomat ini cukup ya teman-teman Karena untuk pembesaran bunga dan buah air sangat dibutuhkan ya teman-teman Karena pada tanaman tomat ini sebagian besar adalah air Maka selain pemupukan kita juga harus memperhatikan perairannya ya teman-teman Oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh